El director general. Su función, el que va. La de, de que, que te facilite toda la documentación. Y la segundo, El segundo punto. Su, su función es, eh, digamos, buscar y vender, digamos, todos los productos de descanso y también la preparación y la preparación. El, ¿De qué se trata, del, digamos, del...? Siempre tiene que ser como con un, con un intercambio con la... Normalmente suelen ser eh, ferias, digamos, de entre nacional y internacional. Y hay un, digamos, un, un proyecto de preparación para, para, que, para que podamos seguir con esta función de la preparación eh, artesanal. ellos lo que siguen también a preparar personal en el sector en toda la juventud que tiene la primaria mm -hmm. En la dejando la primaria calificación diez que هم نوعا ما ينطلقوا على على كي يبقى هو عملنا واحد في هذه المراكز اللي عنده ثقه اللي عنده ثقه كطريام اللي تسمى، عنده في هو كمل الباك، كاين تيمشي للاكاديميه لفنون الصناعه التقليديه بالدار البيضاء، دابليكاسيون، مهندس تطبيق، هذا البرنامج اللي غادي فيه الوزاره اذا إيه التكوين من سميته. من بريماريا من من.وبيبتدي كهني اللي عنده عام اللي عنده عامين اللي عنده عم. هي مع عم. مع عم. بزارة بميليه بزارة بميليه. بزارة بميليه. Aquel al, al artesanal, aquel, aquella persona que se dedica al artesanal, siempre que, que esté preparando, digamos, eh, físicamente en el, en el local donde le están preparando. Y también lo que es el visual, normalmente en otro centro. إذا حنا بالنسبة ل لاشومبر دارتيزانة، ديال الآن، <تصفيق> الجهاز <تصفيق> أساس هادك هادك هادك مع الجهاز بطنجة تطوان هذاك هذاك الأرتيزون، هذاك المعلم في خياطة، عنده ثلاثة الناس ولكن فكرنا أن حتى الأرتيزون دار دونك واحد واحد الميزانية من الجهة على أساس حتى هذاك هو نعطيه واحد المنحة باش يتشجع باش يتعلم المهنة هذي، كذلك دابا تنقومو باش نديرو واحد إتفاقية الشراكه مع مع مع مع المعالي في على أساس هذاك هذا وقت ديالنا نخرجوا في الديبلوما ديالنا بغينا شي في الديبلوما طور الشركه هنا الدور ديالنا المهم وتاهم هو خصنا نحاولوا ما يمكنناش نشوف سوق الشغل وما نخليوش الشاري اذا عندنا جوج الحوايج شفنا العملية اللي هي ديال هاد هاد هاد, هاد هاد هاد المعامل وغادي نمشيو تنفكرو شي ديال السطاج دابا في المعامل الكبار وغادي نكونوا وجد ان شاء الله الرحمن الرحيم لمستقبل النوائح ديال نحن نتمنى اللي نتمنى باش نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى ان نتمنى التقليديه كنقولوا السياحه فاليوم في البيت ديالكم ديال السياحه لانه لا الصناعه التقليديه هو ارث ابان عن جد، ما شيء شي منزل او شي دار في المغرب اللي ما فيهاش صانع تقليدي، اذا صناعة تقليدين فرض راسهم، ثانيا الصناع تقليدين, تقليدين عطاوا عطاوا يعني دكاتره عطاوا اداء امجاد، أه ناضلوا على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، الصانع التقليدي دائما كان عنده عنده الكفاء وكيبغي وطنه، أه بغيت ندوز مباشره هترحب علاش دخلنا درنا هاد النقطه ديال الصناعه التقليديه بالضبط لان بغينا زياره لهذا المكان بغينا نشجعوا هاد الصناع التقليديين بغينا نهضوا بهاد الصناع التقليديين بغينا ننهضوا بهاد القطاع لانه هاد القطاع عانى الامرين وداك الامرين في هاد كوفيد 19 والكل كيعرفوا ماشي غير الصناعه التقليديه راه العالم على الامرين فأنا بغيت نوجدي هاد النهار واحد السؤال الاخت زينب لانها موجوده معنا هي ولا الاستعدادات والسياده حنا عبدون تداركتا على أساس باش يحاولوا يوقفوا مع هذا الصناع ويوقفوا مع هذه المدينه هذه المدينه الشريفه المدينه العفيفه اللي فيها رجال <تصفيق> اللي فيها رجال مضر كثير علاش كنقول هذه المدينه العفيفه المدينه الشريفه الصناع التقليديين دائما كانوا كانوا فقهاء كانوا يعني علماء كانوا دائما كتزوروا في الجامع. كانوا يصلي الصلاة الخمس وهو هو هو, هو صانع تقليدي. السؤال اللي بغيت نوجهه لأخت زينب وأنا كنت زي زورنا وشكرا لها هو خصنا ندافع على المجمع ديال الصناعة التقليدية. ندافع على المجمع ديال الصناعة التقليدية راه من العيب والعار باش نكونوا حنا في المجمع اللي هو أنتم غتدوروا غتشوفوا اللي قديم وجا فواحد الموقع استراتيجي. وكتجبر الناس يعني ولاد المدينه كتقول له الدين المجمع ما كيعرفوش فاحنا كنطلبوا وكنوجهوا النداء للاخر رئيس والأخ زيد النائبه الماليه والسيد رئيس المجلس الاقليمي باش يحاولوا يشوفوا هذه الحاله من هذه الحاله يحاولوا يعني يفكروا في هذا المجمع يتم لاعاده الهيكله ديالو لانه أنتم ما غتشوفوا راك قليل وما كان علاش هذا يتم اعاده الهيكله ديالو كتبنا فوق منه يكون مجمع يوازي المجمعات المغرب لان من العيب العام باش نبقاو حنا في هذه الحاله وخصنا يعني اللي غيدافع عليه هما الاخوان والاخوات اللي كيمثلونا سواء في قبه البرلمان سواء في الانتخابات هنا كنبغي نضيف واحد واحد النقطه كاين عندنا واحد البقعه ارضيه داخل مدينه العريش اللي تقريبا فيها شي 1000 متر وسيد الرئيس راه متبع الميلاد اللي بغينا فيها مركز ديال تكوين التدرج في العريش إيجاد <تصفيق> واحد المكان اللي هو استراتيجي اللي هو حيوي اللي هو فيه واحد الطبقه اللي هي هشه اللي كان اللي كانوا ديك الوليدات كيستافدوا واحد الزمان زمان, زمان قريب كانوا الوليدات تما كيتعلموا الخياطه كيتعلموا وهذاك الشيء مشى بغينا اليوم الاخ الاخت والاخ, والأخ عبد الحكيم ياخذوا هذا النداء كنت كنتكلم باسم القطاع باسم الصناع التقليديين باش على الاقل يحاولوا يجيبوا لنا شي حاجه لهذا المدينه العريج ولهذا القطاع بالاخص وشكرا سمحوا لي لطول بسم الله الرحمن الرحيم بلاتي بعطينا دقيقة لا ما غنطولش بسم الله الرحمن الرحيم اولا مرحبا بينا عندكم ومرحبا عندنا المهجر احنا فخورين لنا واضافه لنا وانتما هما لكم الفقري المغرب فالمجهودات ديالكم التحويلات ديالكم الماليه كيفاش كتساهم في الاقتصاد الوطني ديال المغرب يعني ما كنلقاوش الكلمات المناسبه باش نوفيكم حقكم بالنسبه للسؤال اللي قال سي غلاله هو انني دابا حادثه عندي جوج اسئله في البرلمان من غير شي ماعات الماراثونيه اللي كتكون دائما حيث انا بحق انا دائما مواظمه في جند البرلمان كانت الحمد لله كنحاول أنني نشاهد ونهضر مع القطاعات المعنية مع المواطنين بالدرجة الأولى برشا عارف المشاكل باش مين كنهز مشاكل ديال المواطنين خصني نهزها من الأرض الواقع كنهزها القطاعات الوزارية الوزاره. بالنسبة للصناعة التقليدية السؤال الثاني كان في قبة البرلمان كنحاول الإقلاع بقطاع السياحة وحاولت ما أمكن ندرج فيه وندخل فيه الصناعة التقليدية ومعاناة الصناعة التقليديين وكيفاش اننا ان الدوله تلقى له عروض حيت ماشي غير تلقى الفسناء التقليديه هو كاين الفكره كاين المنتوج الاستمراريه ديال المنتوج التعاونيه كتلقى ديال النساء كاينين ولكن دغيا كيصدو ما كيلقاو شي مهم باش كيكملوا كي بحال اللي قال دابا السي احمد ما زوينه فكره زوينه دابا التوجه ديال الدوله هو ادماج الشباب في سوق الشغل دابا التعليم العالي دابا الدوله شافت التوجه ديال الانتيغاسيون دي جون ماشي دونبلو يعني هذا هو لوبجيكتيف برينسيبال بالنسبه للمشاكل ديال الصناعه ل... ل... ل... التقليديه انا راه عارفاها وكنتمنى انكم ديرو تنورونا بها وانا كنواعدكم انني ماشي غنترفع عليها غنترفع عليها ونحاول نجيب لكم حلول شوف صحيت بالاسراف ديما كيبانوا كاينه تلقى شي حاجه ملموسه انت عارفه ديما شي كلام على شكل كيدضرضر على المشاعر وداك الشيء بالنسبه للتنقصاح اللي قلتي ديال 1000 متر ديال ديال التدرج المهني فكره مزيانه <متحدث> <متحدث> المشكل م... دي ديال هذا أحسن... المرض ديال اصلا التفاعل ديال القصر الكبير وديال العرايش حيت القصر مسدود والعلاج... هذا ما المشاكل ديال دي. اول مره كنزورو ما واش مسدود واش في مشاكل واش يعني كريديات واش نعرفوا بعدها ديال... صافي الحاج انا راه الاشاره يعني بلا ما قلت من الكلام استحمد راه باك يعرفني تعطيوني المقترحات تعطيوني الاسئله وانا معاك انا غادي ننسق معك جميع المزائل اللي غير قلت وحتى واحد الناس تاني علاش قلت كاين مركز ديال التكوين لا رديت الباب في الجامعه ديالنا كاينه في وزان كاينه في وزن, في وزن. وزن. رديت الباب شفتيه شحال شي كبير في هذا برنامج, آه. برنامج في هذا برنامج, برنامج. كان واحد وزن الله يجازيه مني كان جا اقترحنا عليه ان كاين مركز ديال التكوين يعني اي مدينه مثلا احنا نعرف شنو تكون في ماركت أنا, انا عندي اشكال كبير بالنسبه للقصر الكبير بالنسبه لهذاك هذاك ديالنا هذاك شنو وقع فيه باش نكون هذاك انا كنت رئيس قريه تطوان وكانوا الموظفين ديال المندوبيه بحال حتى ديال الملوك كانوا تما كون عليهم الحجر تيطيح اه هزيتهم هزيتهم انا وحطيتهم في القريه الصناعه التقليديه تما كبقاوا ياك السي تم القرض تحيد من الرش كان وخا راه عطى و كلشي ثانيا المشكل اللي كاين هو انا جيت ديك زعما كلشي طوان وجبت المهندسين ديال الوزاره جبت كلشي على اساس غنبنيوه هو يخرجوا شي وراثه عاد بان المقام بحلو 30 عام وفي الاخر عاد خرجوا الوراثه راه كاين دعوه في المحكمه حنا متبعين هذا الشيء هذا لان حنا خصنا هذاك هذا 20 هذاك في ثلاثه ديال الطبقات الاولى تكون تيكون هذا المركز كندشوا اللي... سيدنا ياك؟ لا لا. هاد... لا, فنت... لا نتكلم لك على الفقراء الثاني الثاني اللي آه. مسدود هذاك يعني الطبقه الاولى تيكون فيها التكوين التدرجي يعني كي داير التكوين التدرجي تتكون القاعه ديال النظاره القاعه خصها تكون مجهزه بطاطاشور مجهزه بلي بيسي بلكليماتيزور باش منين تيدخل هذاك الصانع تما تيحس براسه بحال داخل شي مدرسه <تصفيق> ولكن دابا اش يوقع؟ دابا حنا ما عندناش شماك، تتقبطوا وتتحشيه في بيو بيرو في عنكبوت تيطلع له الدم من غدا ويمشي يعني عند المحل الخياطه تطلع له شي محل صغير ولا نجار ولا شي خياطه، وما تيبغيش يحمل ديك المهنه، علاش حنا توسعنا وفكرنا باش نمشيو للمعامل، باش ما يبقاش يشوف غير ديك الماتاريال الصغيره، هو تعلم هنايا، ولكن ما تيعرفش يخدم بالسيزو الكتريك، نقص ديال الضوء، ما غادي يعرفش يخدم بنشار ديال النجاره كبير، اذا حنا هزيناه وغنقوم نديرو يديرو سطاجات في المعامل،, المعامل وخصنا مراكز ديال ديال ديال ديال ديال التدرج، حنا كنا مشينا لواحد الدوله بلا ما نقول سميتها، ولقينا عندهم ذاك الشيء عادي، تيدخل هذاك التلميذ الكومبلي والكرافاطه، تيقرا النظر تيمشي للورشه تيدير الطابليات تيدير كذا، والدوله احسن، انك اللي تاكد هو السويفي، هو التتبع ان دوك الناس ما نطلقوش منهم حتى وصلوا لبلايص، اذا انا متيبقى لي انا انسيس نشكر السيده النائبه المحترمه، انتي بنتنا أنا راه الاشاره بالنسبه لشيء الارتيزان انا نعطيك المعطيات كامله اللي وقصت عليها زيت التليفون وعيطوا مع لي المعطيات كامله نعطيها لك فهمتيني غنعطي الكلمه الحاكم آه، عبد آه، الحكيم السي عبد الحكيم اذا سمعتوها الاخوان عيتاني يا ودي وجد المشاكل لا لا خل. يلا يلا, يلا. يلا. يلا. سكر واخا كلمه <تصفيق> عن الصناعه عن الكلمه ونص خا ملي خا هما منظمين حق <تصفيق> جيبو نخليه واحد داك في المجلس لا صافي مزيان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين اذا بشكل مختصر أركز على الجنب النقطه الاولى نبدا نرحبوا الضيف ديالنا الكبيره يمكن عليها صديقه العرش ماشي غي ضيف مرحبا بها دائما النقطة الثانية اللي نبغي ناكد عليها هو كي لابد نشكرو جمعية أبناء العالم في المهجر الفرعون مدريد على العمل اللي كتقوم به. لا مش العمل اللي كتكون به. ومن خلالهم لابد نحيي كل أفراد الجالية المغربية على الأدوار الكبيرة اللي كتقوم بها، خصوصا خصوصا بدرجة تخفيف من الدرجة الأولى في التخفيف من آثار جائحة كورونا اللي عرفها العالم اللي عرفتها بلادنا. وكان فيها الجالية المغربية رقم صعب أننا نتجاوزوا هذه المحنة هذي، هذه نقطه نقطة أخرى أنا كنائب برلماني سابق لأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي كدار مهمة استطلاعية للقنصليات المغربية خارج البلاد. في تاريخ المغرب منذ الاستقلال. وبالتالي كانت مناسبة باش زورنا خمسة ديال القنصليات، القنصلية ديال برشلونة، ديال ميلانو في إيطاليا، ديال بريك الامستردام امستردام في هولندا ، ديال مارسيليا في فرنسا. في هاد الزيارات هذه كنا تلقينا مع أفراد الجالية المغربية، وشفنا المصالح اللي كتشتغل فيها القنصلية مصلحة بمصلحة. ووقفنا على الإشكالات اللي كتعاني منها الجالية المغربية كلها. في المصلحة ديال نقل الجثامين، في المصلحة الحالة المدنية، كيفاش أن خطأ صغير واحد فرد من أفراد الجالية المغربية حتى للمغرب شي صلاح أولا ولا أو بي شفنا في المصالح شفنا في المصالح ديال في المصالح الثقافيه في المصالح ديال الاحوال الشخصيه الزواج المختلف وبالتالي النقاش اليوم على تعديل مدونة الاحوال الشخصيه عيكون في هذا النقاش من بعد ما وقفنا على تاع على مصالح الديوانه الوطنيه اللي العقود اللي كيتعطلوا لقينا شي مسائل اللي كانت خاصها ولكن هذه المسائل هذه كلها تصادت في واحد التقرير وكان عندنا من بعد ما رجعنا من هذه المهمه لقاءات مع الوزراء المعنيين، وزير الداخليه، وزير الخارجيه، وزير العدل، من اجل صياغه تعديل ديال هذه المسائل هذه، وكان النقاش ديال التقرير في الجلسه العامه مع رئيس الحكومه، وبالتالي واحد العدد دابا ديال مقترحات قوانين، دائما كيرجعوا لها الرابور باش يحلوا الاشكالات اللي كتعاني منها الجاليه، وبالتالي بكل صراحه الجاليه المغربيه كنفتخروا بها دائما. والادوار اللي كتقوم بها في الخارج مهمه جدا، ولكن بغيت نحييكم انتم كجمعيه على الادوار اللي كتقوموا بها هنا في المغرب، والاستهداف ديالكم الناشئه والاطفال الصغار، خصوصا انكم كتقوموا بواحد العمل تطوعي، هذا العمل هذا يقوم به اي واحد منا كمسؤولين، راه حنا كنكونوا كنقوموا بالواجب ديالنا، وبالاختصاص وما يمليها عليه مقام ولكن الجميل جدا ان تلقى ناس يعني على حساب الوقت ديالهم وعلى حساب الاسر ديالهم وعلى وليداتهم ومتطوعين وكيقوموا بهذا بهذا المجال هذا فتحيه عاليه جميعا فردان فردان لكم جميعا فردا فردا وشكرا لكم نسال الله السلامه والعافيه. باهي تتم المباركه على الاستاذ عبد الحكيم انا في البدايه في البدايه باش نوجه لكم الشكر سواء لا على المستوى يعني الاقليمي يعني او المغرب او على المستوى الدولي ثم دبلوماسيه موازيه انا اللي استغربت فيه وتعجبت هو مني ثم من قلت انكم انتم كجمعيه تشتغلوا بجيابكم انا بالنسبه لي خلال من خلال هذا اللقاء هذا الوجود انا تنوجه جميع الاجهزه يعني للتكريم ديال سواء كانت السياسيه او هي انها ان باش دعم هذه الجمعيه هذه إيه اللي كتقوم بواحد الدور مهم ومهم جدا كذلك من المناسبه ان المغرب في الصناعه التقليديه الآن او تسيوا واحد الاتفاقيه ديال الشراكه مع الجمعيه ونا نسير السنه قد جوف هذه هي غادي يدير واحد الاتفاقيه مع الجمعيه وكل ما كانت الجمعيه انها جمعيه, جمعية وازنه وأن هذه الجمعيات تقدم خدمات جليله للوطن وللمواطنين اتفاقيه توجد والاتفاقيه الهدف الاساسي منها فهموها هو مع جهه اخرى هاد مثلا مثلا عندنا بالنسبه بالنسبه للصناعه بالنسبه للصناعه ديال الخشب ديال الخشب شي كلام مشيت فيها الخشب فيها في الصناعه ديال الخشب va a haber un convenio entre la cámara de comercio de donde vamos de artesanal y entre la asociación nuestra él ha estado en córdoba y ha estado en Sevilla? En Sevilla está el bronce porque él ha estado ahí y Córdoba pues lo que tiene es eh, madera ¿Qué el que es que que es que que que ¿El que que En el, en el, convenio, en el convenio que va a haber entre entre nosotros, uno de ellos, digamos presentar todos los productos de la artesanal de aquí en Madrid ¿vale? y, y los otros igual que también los productos de España también pueden venir aquí a presentarse. Y también cambiar los conocimientos de la, <t> <Podcast> de la الشعور ديال الناس نعم دا الصخب ديالو الصخب غادي هو مزيان سوق ديال الزائرين يجي معنا هنا في من جاتنا موقع تراس يجي يجينا في طاقه ولا عندنا خصنا نجمع دا لي خاص يكون لك معرض دائم ماشي نهار المجمع مع من المعرض المفتوح على طول السنه ويديروا إيه الاشهار للناس الزوار الجايين. لا لا لا لا لا يعني هنا ما كاعش هي ديال احمد الوساني الوساني